Idag är det den 25 november och det är den internationella dagen för bekämpning av våld mot kvinnor och det vill ju vi på LKF gärna uppmärksamma. För, för oss är det jätteviktigt att man känner trygghet i bostadsområdet både i hemmet och utanför hemmet. Vi jobbar efter en modell som kallas Hus Courage och det är en väldigt enkel modell just för att förebygga våld i nära relationer. Om du misstänker att någonting inte står rätt till hos din granne, så knacka på. Och tycker du det känns obehagligt, så går du ifrån och ring polisen. Men det kan räcka bara med att knacka på för att avbryta ett våldsbeteende i familjen. För oss är det jätteviktigt att vi bryr oss om varandra i våra bostadsområden. Och en som vet att det här fungerar, det är Kerstin Holmberg som jobbar med just de här frågorna på kommunen i Lund eh, mot våld i nära relationer. Eh, Huskrom är jätteviktigt. Jag vet att människor som lever med våld i familjen eh, har fått hjälp för att någon granne har reagerat. Man kan ringa polis, man kan ringa någon ny till socialtjänsten om man vill. Jag har träffat många som eh, har kommit hemifrån, kunnat få skydd och hjälp i och med att en har vågat reagera. Så jag är jätteglad att vi kan göra det här tillsammans med LKF och Lunds kommun. De här anslagen visar också telefonnummer dit man kan vända sig om man själv vill söka hjälp till både kvinnor och till kriscentrum i Lunds kommun.